عتبي على ابن البلد بس اشكرك حسون انت اسد نعم الاسد واللي مجنون عنا رجال مشوربه ما شفنا منها فعال من شاف اخوهم بالثلج كله لراسه ومال بس انت يا فخر العرب مديت يديك وعطيت من شفت اخوك بهالبرد عمرت لجلو عندك مقوله ناجحه يال ما شكر اللي اعطاه عمره لرب وما شكر والناس راح تنساه ادعي لربي يزيد لك مليون ورا مليون وتصير تاريخ العرب واسمك يعم الكون اول شيء ابي ابدا فيه وبكل فخر اللي هو المشروع الخيري اللي راح نسويه اللي قاعد يعانون حاليا وهربوا من دولهم بسبب الحروب اللي قاعده تصير بدولهم الفساد اللي قاعد يصير بدولهم والان هم عايشين الان في مخيمات أب قاعد يحمل ولده بين يدينه وهو متجمد أجمال تم تخيلين الصورة راح ننقل 12 عائلة 12 مخيم ساكن فيه 12 عائلة إلى 12 بيت نعم بيت